Отже, ви хотіли намалювати ніжно-рожеву квіточку, а вийшла якась брудна, темна, незрозуміла пляна. По-перше, я один урок вже для вас зняла в горі, а другий зараз монтую. А по-друге, хочу вам сказати, в чому проблема і як її вирішити. Якщо ви хочете займатися малюванням для задоволення, а не для професії, і хочете просто насолоджуватися цим процесом, ви знаходитеся дуже вузькому місці між двома такими варіантами навчання. Одне це професійне навчання, яке довге, важке, складне, несе на собі тягар відповідальності за майбутню професію. Чесно кажучи, робить людям нерви, тому що так і має бути. Це професійне навчання. І е, такі дитячі майстер-класи, умовно їх називають дитячі, тому що вас настільки в цьому процесі ведуть за руку, що буквально можуть вашою рукою почати малювати. Всі зайшли з пустим листом, всі вийшли з однаковими як штампованими якимись картинками, і не відчувається в цьому ніякого власного вашого творчого процесу, ніякої, навіть такої, знаєте, легкої складності, яка б була, яку би було приємно подолати. Ну а тепер за класикою настав той час, коли я вам даю цінну пораду. І ця порада дійсно цінна, тому що це знання коштувало мені зламаної руки. Про руку в кінці відео це для самих таких терплячих. А порада така. Визначте і визнайте свій теперішній рівень майстерності, будемо називати її так. І беріть тільки ті уроки, лекції, заняття і завдання, які співпадають з цим рівнем. Не рівним вище, не рівнем нижче. А моя історія така. Я маю слабкість до їзди вверхі. І оця, знаєте, ідея, як я несусь галопом по полю вітер в обличчя, я на коняці, звичайно, несусь галопом, вона мене захоплювала в дитинстві і досі, чесно кажучи, захоплює. І мій перший досвід катання був саме такий. Поле, я, коняка, галоп і я ламаю руку. Ходити, якби пішки тоді на коняці, мені здавалося якось нудно. Але ось галопий, зламана рука якось навчила мене, що краще мати невеличку ціль і перемогти, ніж мати величезну мету і з тріском провалитися. Отак от, от невеличкими кроками, повірте ви, дуже швидко дійдете до бажаного результату. А велика поразка може посилити в вашому серці зневіру в собі, невпевненість і заховати і затиснути під ними ваше щире бажання малювати.